अब थक घर के इधर ही बैठिए है जगह तो मिल ही रही है گرم گرم پلیٹوں سے بازو بھی چل گیا تھوڑا سا <laughs> लाइक और कि आज का बड़ा प्यारा ब्लॉग होने वाला है मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है पिंडी इस्लामाद का कि आप सोच ही नहीं सकते जो लोग पिंडी इस्लामाद में रहते हैं उनको में कॉल आ गई थी वो उसमें लग गए थे बैठे तो ये ब्लॉग बड़े अच्छे होने वाले लाइक जरूर करिएगा वीडियो को रहने کہ روزہ کھولنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کیا کہہ رہے ہیں سامنے سیفون پہ آیا تھا لیکن وہاں सामने ہاؤس فل ہے یہاں سامنے زم سم پہ آیا ہے یہاں پہ بھی ہاؤس فل ہے اور ہر ایک ریسٹورینٹ میں ہر ایک ریسٹورینٹ میں پہننے کی جگہ نہیں ہے سب کچھ کھولا ہے یہاں پہ تو باہر کھڑی ہو کے روزہ کھلا ایک چارٹ لی تھی بس اسے روزہ کھولا بس اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ بیس منٹ بعد خالی ہو جائے پھر اس کے بعد وہاں پہ کھانا کھائیں گے اسکون سے بیٹھ کے وہ آپ دکھائیں اگر ادھر آنا ہے نا روزہ کھولنے کے لیے تو اب تو ایک دو روزے رہ گئے اب کیا آئیں گے چل گئے اگر آپ ہی گئے شاپنگ کرتے کہتے تو لازمی لازمی لازمی جلدی آئیے گا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہونا ہے یہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ ہوں گے تو بالکل بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی اور ٹائم سے آئیے گا بالکل آج لیکن یہ ہے کہ مزہ بھی ہے موسم اتنا سخت خطرناک ہو رہا ہے اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہوگئی ہے تو دیکھیں خوبصورت بادل اور اتنا مزہ آیا بڑی دیر سے اور تھوڑی اسپیڈیں ماری ہیں سکون آیا کیوں کہ مزہ آیا ناڈ کا کتنا مزہ آیا کیوں بہت مزہ آیا موسم کی وجہ سے راستے میں کیا ہوا ہے راستے میں کیا रास्ते में दो दफा हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ एक पहले वाले बाइक उसका पेट्रोल खत्म हुआ उसको हमने खड़ा कर दिया घर पे दूसरा लेकर आया उसका भी पेट्रोल खत्म हो गया इस वजह से हम और लेट हो <laughs> गए हुआ है सामने वाले इंजॉयमेंट होती है ही छोटी मोटी चीजें इनसे घबरानी चाहिए इंजॉय करना चाहिए تو کیا کہتے ہیں ابھی بات انتظار کر رہے ہیں نماز پڑھیں گے اس کے بعد انتظار کر رہے کہاں اور پھر اس کے بعد اندر جا کے گھر میں شرانے اب تھک گھر کے ادھر ہی بیٹھی ہیں جگہ تو مل نہیں رہی ہے اوپر سے کی بارش بھی ہو رہی ہے اب جب یہ لوگ اٹھیں گے تب ہی اندر جا سکیں گے ہم لوگ اندر ڈنر کے لیے آئے ہیں <ıcoughs> اب یہی یہ ملا ہے بس ہمیں فی الحال تو باقی تو جگہ نہیں ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی सबूत दिए हैं इन्होंने सैफों वालों ने इन्होंने पानी और जूट कपड़े दिया और डेट्स भी कपड़े बैठे दिए ये अच्छी चीज़ है अनेक जगह तो मिलती है नमाज ही पढ़ते पढ़ती है نیچے لیول میں جگہ اب نیچے جا رہے کیا جگہ ملی ہے اس کو مجھے, مجھے ہمیں um like so ایک ٹیبل مل گئی ہے بڑی ہی دیر کے بعد بہت ہی انتظار کرنے کے بعد ایک ٹیبل مل گیا چلو شکر ہے اللہ کا مل گیٹے پھر تو یہ کہ ویس بھائی کے دوارے انہوں نے بات پڑھ لیے بلال بھائی بیٹھے گئے بلال بھائی کا جب ہے جگہ اور یہ ہے کہ بس آپ بیٹھیں گے آرام سے ابھی روزہ لگ کے سر نہیں ہے بالکل کھانا کھائے گے تو چھٹیں گے ویس بھائی کے دان نکال رہے ہیں ویس بھائی کو دیکھ لیں اور یہ بلال بھائی ہمارے عقت تو آپ جانتے ہیں آفٹر آل پہ ہمیں بڑی محنت کے بعد ٹیبل میں ہی گئے ہیں اور بہت ہی ہم اٹھنے کی تو یہ ہے کہ ہم یہیں پہ کھانا کھائیں گے اور تھوڑی جان آئے گی جیسا ہمیں اور کیا کہتے ہیں ہاں بلال بھائی کی طرف جانتے ہیں یہ بلال بھائی ہمارے پیارے خوبصورت بلال بھائی اور آج کی تاریخ میں کی طرف سے تار کا کی کافی ٹائم ہو گیا سر ہم گزر گیا تھا اس کو میں نے بولا گیا تھا تاریخ کرا دے کمر کرا دے تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ادھر ادھر سے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو آج جب نے کہا آج نہیں مل رہا ہمیں تاریخ آج ہم اس کے اوپر لے جانے تو ہم نے بولا اور انہوں نے پہلے بھی ویلکم کیا اور ماشاءاللہ موسم اتنا اچھا ہے آج تو تاریخ کا مزہ دوبالہ ہو گیا موسم کو دکھایا جیسے میں نے بہت مزے کیا لیکن رش بھی بہت روزے لوگ نکلے ہوئے ہیں शॉपिंग करने तो बस शॉपिंग करते करते साथ आप लोग शॉपिंग में खाना पीना हो तो शॉपिंग तो होती नहीं है बस अब अभी हमारा खाना आता है उसका इंतजार करके खाना खाता हूँ आप लेमन जूस था दो ना हमें لیمن جوس ٹرائی کرے نا دینا تھوڑا سا بڑی ساک پیاس لگ رہی ہے فری کے جوس کی فری کی جو بھی چیز ملے آ جانی چاہیے ہے نا جیسے یہ لیمن پانی منگوایا تھا لیکن ہمیں روح افزا گیا چلو تھینکس ٹو اللہ کچھ تو ملا تھینک یو بھائی जो तो, तो मैं नहीं पीऊँगा अच्छे गलास बनाए हैं आपने वैसे भी खुशकिस्मती से हमारा खाना आ गया कढ़ाई मंगवाई थी थोड़ी से वो आ गए कबाब मंगवाए थोड़े से वो आगे और थोड़े से चावल मंगवाए वो आगे बाकी फिर इतना ही खा ले तो बड़े खा नहीं ज़्यादा में आपको पढ़ते हैं रोजे के बाद वो भी आपको दिखाते ही रहे یہ ہماری خوبصورت سی کڑائی اور یہ ہمارے خوبصورت سے ریشمی کباب چیز کباب ہے چیز اور یہ بلال بھائی کیا کون سا افغانی پلاؤ کباب کابلی قابلی, قابلی, قابلی پلاؤ کباب چکن کڑائی اور ریشمی کباب اور افغانی پلاؤ افغانی افغانی کابلی پلاؤ افغانی نہیں قابلی پلاؤ ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیسے ہوتے سیم تین چار پتیلیاں بولی تھی اور سلاد بھی نہیں آیا سلاد ہاں منگوا چیز ہاں hmm. hmm. hmm. بہت زیادہ ٹھیک ایک جس چیز سے سخت نفرت ہے کھانے میں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو کاپلی پلاؤ میں گھنشن نہیں ڈال دیتے تھے وہ زیادہ ساری چیزیں وہ ڈال دیتے ہیں وہ ہم نے نکال دی کافی پلاؤ سے ہم نے کہا سیپریٹ لے کر آؤ اس گرے گرے پلیٹوں سے میرے بازو بھی چل گیا تھوڑا سا یہ کے نہیں نظر آ رہا ہے, نہیں آ رہا ادھر گیا یہ آ رہا نظر یہ یہ یہ یہ تھوڑا سا دیکھیں سخت ترین جلن اور یہ <تصفح> میرا دشمن ہے یہ میرا دشمن ہے یہ مجھے بلاک نہیں بنانے دیتا شکر الحمد للہ फिट करके हमने खाना खाया है बेहतरीन बहुत अच्छा टेस्ट था और मजा आया सुकून आया और बाढ़ तो बारिश हो रही है वैस भाई बारिश हल्की हल्की बाइक पे कैसे जाएंगे निकलेंगे तो ये बाइक पे आए हुए हैं और आप बाइक पे कैसे जाएंगे लेकिन चलो इंजॉय करते हैं چلے پھر بلاگ اینڈ کرتا ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گا یار چینل کو پلیز سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ٹھیک ہے بعد میں ملیں گے انشاءاللہ شاء حافظ